السلام عليكم شباب اليوم بشرح لكم مودم تي بي لينك بالتفصيل وام نقطتين بحيث تقدر تظبط المودم انت بحسب شبكتك اول نقطه اللي هي اي دي اس ال بلس هذه تجيب سرعه تحميل عاليه بس البينج فيها مش ثابت يعني بيلعب بينما جي دي ام تي هذه البينج فيها بيكون ما مستقر يعني لو طلع بيطلع لامية 100 وبينزل بسرعه على 80 70 طبعا الشبكة عندي اربعة ميجا وجربتها على الثنتين بجربها الان امامكم بالفيديو جربت على ثنتين اي دي اس كان يطلع فوق المياه يعني مستحيل ينزل تحت المياه بالاي دي اس ال بينما بالجي دي ام تي نزل تحت المياه واذا طلع يطلع لا مياه بسرعة وينزل وجربت امامكم بالفيديو انتم جربوا شوفوا اللي يناسب شبكاتكم وأنا أعتقد أنه جي دي أفضل حاجة لشبكة أربعة ميجا وتحت، <hesitation> اليوم بنشرح لكم مودم تي بي لينك بالتفصيل، أول حاجة تحملوا برنامج بينك تول كيت تجوا تدخلوا عليه، طبعا أول شي تخرجوا منه بالمرة وبعدين ترجعوا تدخلوا عليه، تشوفوا البينك بيكون ميتين وأربعة وفي الحدود، يعني مية وثلاثة وعشرين ميتين وأربعة بيطلع وينزل، تاني حاجة تجوا تدخلوا على المودم. تكتب واحد ساعة اثنين نقطة واحد ستة ثمانية نقطة واحد نقطة واحد هذا الرقم تكتبوه بالمتصفح بعدين تجو تذهبوا تجوا تكتبوا ادمن ادمن بالمربعين تدخلوا عليه شوفوا النوع الآن نوع المودم اللي هو شقال الموديوليشن حقه ال 2 بلس عندي الخط 4 ميجا تمام اجي اغير من هنا تجولها خيار Advanced سيت اب هذا تجولها خيار بعدين اي دي اس هذا تجول هنا هنا معاكم حاجتين تعملوها هذه الاي دي اس المود ومعكم حاجه ولا في عند البعض يعني شبكته قويه حتى لو يغيرها ما بيحسش فرق قوي بس انا عندي الشبكه أربعة ميجا ومعي خيارين يا إما أخليها على اي دي اس اللي هي الآن حاليا متفعلة عليه، روني أرجعها جي دي أم تي، الخيار الأول إللي هو اي دي اس او بلس الشبكة تلعب فيه البنك شوفوا يطلع لا ميتين زي ما رويتكم أول يطلع لا ميتين ويرجع لا مية وهكذا، لكن الآن لو أخليها على جي دي أم تي هذا، هذا الخيار جي دي أم تي، طيب نجرب نخليها على هذا ونشوف، طيب هذه بعد وهذي. بعدوها لا تختاروا بحيث تصبح الاعدادات كذا انت الان على 400 4 بجرب اضبط على هذه الاعدادات اعمل حفظ هنا اف حف. ننتظر شويه الان نحط الصفحه وننتظر دقيقه بيصل الانترنت لمده دقيقه لا تطلعوا من الصفحه انتظروا شوفوا الان قاعده فاصل المودم ما قدرت جلاش البيانت عاد كلهن إن اني اني إيه؟ يعني ما قد بش انترنت تنتظروا شويه تحدثوا الصفحه او تتحدث من نفسها الا صحي تنتظروا لما اطلع لكم أرقام هنا يعني هي الطريقه بتنفع المودمات كثير اكثر الناس شوفوا قبل كانت هذه إيدي أسألته اس الان جي دي ام تي طيب الآن نروح نجرب البرنامج هل في فرق ولا ما فيش فرق طيب نخرج من البرنامج ونرجع ونشوف الفرق 111 بينزل شوف الآن للثمانين قبل ما كان ينزل تحت المية الآن بينزل للثمانين بيطلع على مية بتشوفوا البني بالثمانين مية ثمانين مية شوف مستقر يطلع رقم ينزل رقم بس شباب الآن بنتجون لكم لا ملخص الشرح يعني الآن تجو على هذي تختاروها اي جي اس ا بلس وتحفظوا بعد ما تحفظوا من هنا تروحوا على وين على برنامج بينج تول كت وتشوفوا كم البينج ومرة ثانية نفس الشي ترجعوا تختاروا جي دي ام تي الذي هي هذي وتحفظوا من هنا وتروحوا تشوفوا السرعة كم هي عندي بتطلع بالجي دي ام تي بحدود ثمانين يعني ما طلعش من المئة. ولو طلق على 110 و 120 وتنزل سريع بينما الثانية لADSL 2 بلس بيطلع عندي إلى 120 120 115 وثلاثين 130 140 يعني ما بينزلش تحت المية أبدا فانتم جربوا الطريقتين والذي تعجبكم أو تناسبكم سووها أنا شفتني بتركب على 4 ميجا خطوط 4 ميجا وتحت بتكون تمام بينما خطوط 8 ميجا وفوق يعني أربعة فوق ثمانية ميجا أو أربعة ميجا بعضها المودمات بتكون جي دي إم تي وإي دي صلتو بلاش متقاربات بس ال يعني معظم أو ثمانين بالمئة من الناس جي دي إم تي بنزل لهم البنك أقل من مية وطبعا لازم إنك تكون بالمودم لحالك عشان جرب راحتك وما حد يزعجك أو كذا وفي الأخير يعني لو في أي حاجة أو استفسار أو سؤال سالوب بتعليقات وشكرا